Pochodem, který ve středu odpoledne burácel městem zahájila Hradecká zuž Střezina sérii oslav svého 45. výročí. Tolik let je samostatná, přestože míst působení vystřídala několik. Pod tří hodin odpoledne mohli lidé potkávat v ulicích hradce muzikanty, tanečníky, výtvarníky, ale i podivné pohádkové bytosti, které představovali žáci literárně dramatického oboru. Veřejnost tak byla svědkem toho, že u kašny v Žižkových sadech mohou tančit vodní víly. před magistrátem baletka, a tak dále. V ulicích byla slyšet klasická i populární hudba, nechyběl folklorní soubor peciválek i prostor pro výtvarníky. Město na jedno odpoledne ožilo uměním tak, jak ho dělají učitelé se svými žáky ze Střeziny a jak to ulice dovolili. Průvod pro radost skončil před budovou školy v Luční ulici.